آج پھر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا منحرف ارکین کی اسمبلی آمد پر حکومتی ارکین نے لوٹے لوٹے کے نارے لگائے ڈپٹی سپیکر دوست مزاری ایوار میں داخل ہوئے تو حکومتی ارکان نے ان کی جانب لوٹے اچھال دیئے حکومتی ارکان نے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کا گھیراو کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اور دھکے دے کر نیچے گرا دیا ان کے بال کھینچے گئے تھپڑ اور مکے بھی مارے گئے. हंगामा आराई के दौरान हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर को लोटे दे मारे सूरत हाल बिगड़ने पर सिक्योरिटी तलब की गई सिक्योरिटी डिप्टी स्पीकर को बचा कर वापस ले गई ہنگامہ آرائی کے بعد کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی بلڈنگ میں سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار ہو گئے آئی جی پنجاب بھی پہنچے اس موقع پر ان کے خصوصی کمانڈو بھی تھے پولیس اہلکاروں کو بگڑتی ہوئی کے پیش نظر طلب کیا گیا تھا پولیس اہلکاروں کے اسمبلی میں داخلے پر بھی پی ٹی آئی ارکان نے احتجاج کیا اسپیکر کے احتجاج پر پولیس کو اسمبلی کی لوبی سے باہر نکال دیا گیا جس کے بعد پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے والے پولیس اہلکار باہر نکل گئے اسے قبل پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے ارکان کو ایوان میں بلانے کے لیے گھنٹیاں بجائی گئیں اجلاس ساڑھے گیارہ بجے شروع ہونا تھا حکومتی امیدوار پرویز الہی اور متحدہ اپوزیشن کے امیدوار حمزہ شہباز بھی اسمبلی میں موجود رہے تاہم لاہور پولیس نے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر کے متن کے مطابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری ایوان میں داخل ہوئے تو ارکان پنجاب اسمبلی نے ان پر حملہ کیا ایف آئی آر کے متن کے مطابق اس دوران اراکین نے لوٹے پھینکے اور ڈپٹی اسپیکر کی ڈائس پر چڑھ گئے اس سے قبل تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کے متفقہ امیدوار برائے وزیر پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران خود پر حملے کی اندراج مقدمہ کی درخواست پولیس کے پاس جمع کرائی ہے انہوں نے درخواست میں نو منتخب وزیر خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی اور موقف اپنایا کہ نون لیگی نائب صدر نے اپنے ایم این کو حکم دیا کہ پرویز الہی کو جان سے مار دو ایف آئی آر کے متن کے مطابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری ایوان میں داخل ہوئے ترکان پنجاب اسمبلی نے ان پر حملہ کیا واضح رہے کہ پنجاب اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی کے دوران ووٹنگ کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کر کے پنجاب کے اکیسویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں جبکہ حریف امیدوار پرویز الہی کی جماعت مسلم لیگ قاف اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے ووٹنگ کے عمل کا بائیک آٹ کیا قبل عظیم وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی میں آج ہونے والے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی پنجاب اسمبلی میں ہونے والے ہنگامی کے دوران پی ٹی آئی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کی امیدوار چودری پرویز الہی بھی لڑائی جھگڑے کی زد میں آکر کر زخمی ہو گئے۔ شدید ہنگامہ آرائی کے باعث اجلاس میں وقفہ کرنا پڑا جس کے بعد صوبائی اسمبلی کا اجلاس ساڑھے پانچ گھنٹے تاخیر کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری دوبارہ ایوان میں پہنچے اور نئے وزیراعلا کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے ایوان میں عراقین اسمبلی کی جانب سے شور شرابے اور نارے بازی کا سلسلہ بدستور جاری رہا جس کے سبب اسپیکر کو ایوان سے مخاطب ہونے میں مشکلات درپیش رہی اسی دوران پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا کے انتخاب کے لیے بوٹنگ کا عمل شروع ہوا جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کے ارکان اسمبلی نے ازلاس سے ووک آؤٹ کر دیا